Seuraavaksi esittelen yhden esimerkin vertaispalautteen pidempiaikaisesta harjoitteluohjelmasta. Kuten todettua, niin tämä ei ole myötäsyntyinen taito. Esimerkki koskee perusopetuksen seitsemättä ja osin myös kahdeksatta luokkaa ja tulee fysiikasta. Olen löytänyt tämän harjoitusohjelman Laura Ketosen yhdestä tutkimuksesta. Ja olen merkinnyt tuohon myöskin sen linkin, mistä siihen englanninkieliseen ohjelmaan voit halutessaan kokonaisuudessaan tutustua, mutta tähän olen nyt muutamaan dian kiteyttänyt sen useamman tunnin mittaisen harjoitusohjelman perusideat, jotka sitten opettaja tai opettajat yhdessä arvioivat, että kuinka monen päivän tai viikon ajalle nämä tuokiot kannattaa Sijoittaa, jotta oppilaat kehittyvät ja muistavat aina sen edellisen harjoitteen, ennen kuin ruvetaan menemään oikeasti niihin tilanteisiin, joissa vertaispalautetta ruvetaan toisten töistä antamaan ja ottamaan se ikään kuin vakavasti, ei enää harjoituksena. Laura Ketonen on yhden toisen opettajan kanssa suunnitellu ensimmäiseksi harjoitukseksi yksinkertaisesti pienryhmätehtävän, että Oppilaiden täytyy miettiä, että miten, mihin arviointia koulussa käytetään. Kirjoita niin monta asiaa kuin keksit. Tähän saisi menemään varmasti aika pitkänkin ajan ja se nostattaa hyvin mielenkiintoista keskustelua. Tällaista tekniikkaa on käytetty myös tutkimusaineiston hankinnassa ja se valottaa oppilaiden hyvin varjoavia käsityksiä siitä, että mihin sitä arviointia tosiaankin koulussa käytetään. Ja toinen ehdottaa, että koontikeskustelun aikana opettaja sijoittaa vastaukset periaatteessa niin kuin kahden otsikon alle, jos mahdollista. Varmaan jotkut oppilaiden vastaukset menevät vähän tuonne väliin, mutta että toinen otsikko että auttaa oppimista ja toinen, että mittaa oppimista. Tähän voi kuota vaikka taululle tai flapille tai tietokoneessa olevalle PowerPointin slaidille. Varmaan tässä on jo hyvä opettajan toistuvasti tuoda keskustelussa esille omana kantanaan, että hän pitää nyt tässä tapauksessa sitä oppimiseen auttamista tärkeämpänä kuin mittaamista, että oppilaita saatettaisiin nyhdettyä irti siitä arvosanan ja tuomaroinnin tehtävästä, että nyt Auttaminen, kaverin auttaminen on se, mitä yritetään kaikin mahdollisin tavoin parhaan ymmärryksen mukaan tehdä. Toinen harjoitus on yksilötehtävä. Minkälainen arviointi auttaa sinua? Millainen arviointi edistää oppimistasi? Kirjoita niin monta asiaa kuin keksit. Ja tässä voi olla hyvää olla taustakeskustelua auttamisesta ja mitä, mitä tarkoittaa edistäminen ja mitä itse asiassa on oppiminen. Näitä vastauksia ehdotetaan käsiteltäväksi ensin tällä yksinkertaisella kaaviolla, että palautteen tarkoitushan on havainnollistaa sitä nykyosaamisen ja tavoiteltavan osaamisen välistä eroa, että me now ja my goals. Et kun he ovat kirjoittaneet, että minkälainen arviointi edistää, niin sitä pohditaan sitten, että mikä, miten se valottuu tällä kaaviolla, että mitä mä osaan nyt ja mitä mun pitäisi oppia vielä osaamaan. Näihin on kehitetty myöskin tällaisia korttitekstejä, joiden avulla havainnoidaan sitä, että mikä on sellaista hyvää palautetta, sellaista edistävää palautetta. Tässä nämä kortit vähän isommalla tekstillä havainnollistettuina. Eli esimerkiksi, ja tämä esimerkki tulee nyt matematiikasta, että jos oppilas on tehnyt tämmöisiä yhteenlaskuja, kuten 1 plus 3 on 5 ja 4 plus 3 on 8, niin ei siihen ole hyvä palaute kirjoittaa. Että hyvin tehty, jatka vaan tällä samalla tyylillä. Alapuolella on kortti, jossa on tuo yhteenlasku mennyt ihan pieleen. Mutta ei sekään ole hyvää ja edistävää palautetta, että joka ikisen kohdalle kirjoitetaan isoilla kirjaimilla punaisella. Että väärin, väärin, väärin. Keskellä ylhäällä on kortti, jossa on vähän monimutkaiselta näyttävä yhtälö. Ja sekään ei ole kovin paljon oppimista edistävä, jos siihen kirjoitetaan, että olipas innovatiivinen, harvoin näen taitavaa työtä näinkään. Alapuolella, jos joku selviää aivan yksinkertaisesta asiasta, että yksi plus 1 on kaksi, niin ei se edistä taas, että, että sanotaan, että hienoa, tämähän oli ihan huippusuoritus. Eli näiden avulla havainnollistetaan, että ei tämmöinen palaute oikeastaan edistä oppimista. Mutta sitten kun tuossa on kolmen kiertotaulun joka on mennyt ihan oikein, niin siihen voi kirjoittaa, että hienoa ja laittaa vaikka hymiin jonkun vaan. Sinä nyt osaat kolmen kertotaulun. Jatka neljän kertotauluun. Siinä on kerrottu nykytilasta ja, ja annettu siitä positiivinen palaute ja sitten sanotaan, että nyt sä voit mennä eteenpäin. Ja mikä se eteenpäin on, niin otan nelosen kertotaulun. Laura Ketosen ja hänen opettajaa-yhteistyökumppaninsa seuraavat kolmas ja neljäs harjoitus olivat tällaisia. Ensin harjoitellaan arviointikriteerejen käyttöä hampaiden pesuun arvioinnilla. Oletko tullut opettajana koskaan ajatelleeksi, että hampaiden pesuunkin voisi tehdä kriteerit? Vilkaise tästä nyt taulukosta, mitä hampaiden pesun laadukkuuden arvioinnissa voisi kriteereinä käyttää. Tarpeeksi konkreettinen esimerkki. Oppilaille he toivon mukaan tekevät näitä harjoituksia joka päivä. Sitten mennään eteenpäin tehtävään. miten antaisit palautetta herneen kasvatusprojektista? Nyt kukin oppilas raahtii kriteerit herneen kasvatusprojektiin arviointiin soveltamalla tätä hampaidenpesuesimerkkiä ja sitten tekee arvioinnin niillä keksimillään kriteereillä. Sen jälkeen on opettajan kanssa paikka keskustella, miltä se arviointi tuntuu, oliko pistemäärän valinta helppoa ja miten ne kriteerit toimivat tai ei toiminut. Oppilaat voi harjoitella laskemaan pisteet yhteen ja antaa taulukon avulla arvosanan. ja Jälleen keskustellaan siitäkin, että ei se arvosanojenkaan muodostaminen niin kauhean helppoa ole, eikä varsinkaan ihan niin kuin yksiselitteinen asia, että miten niistä pistemääristä putkahtaa se arvosana vaikkapa asteikolla nelosesta kymppiin. Tätähän ei välttämättä tarvitse tehdä silloin, kun toteutetaan vertaispalautetta tai vertaisarviointia ihan puhtaasti formatiivisessa merkityksessä, jolloin pidättäydytään näistä arvosanoista ja numeroista kokonaan. Ja tuo points-taulukokin voi olla sitten sanoitettu vaikka, että, että ei ollenkaan kohtalaisesti hyvin. Viides harjoitus on itsearviointi. Opettaja antaa nyt herneen kasvatusprojektille kriteerit, ja oppilaat tekevät sen perusteella itsearvioinnin. Ja keskustellaan, että miten tuo projektin arviointi näillä opettajan tekemillä kriteereillä onnistui, mikä siinä oli helppoa tai mikä vaikeaa, ja miten ne kriteerit tuli tulkituiksi. Uudes harjoitus on sitten vasta sitä, jolloin lähdetään tekemään vertaisarviointia pienryhmänä kun edellinen oli itsearviointia ja, ja yksilötyötä. Nyt Tässä tapauksessa ollaan sitten menossa jo Laura Ketonsin tutkimushankkeen oikeassa projektissa, tämmöisen liikkuvan Mars-mönkijän tekemisessä. Ja opettaja tätä, kun ruvetaan vertaisarvioimaan pienryhminä, niin opettaja muistuttaa aluksi hyvän palautteen piirteistä ja pelisäännöistä, esimerkiksi tämän tapasten avulla, jotka näkyvät tuossa oikealla, että ei naureta toisten työlle, ei tarvitse ääneen isolla äänellä kommentoida toisen työtä. Tavoitteena on auttaa toisia oppilaita ihan vilpittömästi, ei kettuilla eikä kaivella epäoleellisia asioita. Ja rauha nyt vasta harjoitella ei tarvitse onnistua vielä tässä asiassa täydellisesti. Kunkin pienryhmän arvioitava työ, siis tuo myönkiä. On aseteltu sinne opetustila eri nurkkiin, joissa käydään sitten työskentelyllä antamassa kommentteja. Oppilaat kommentoivat pienryhminä näitä töitä, jotka ovat siis pienryhmien tekemiäkin, ja halutessaan voi antaa eri ryhmille vähän erivärisen kynää esimerkiksi kommentointia varten. Mutta jos haluaa välttää sitä, että kommentit ei henkilöidyn kehenkään toiseen oppilaaseen tarkasti, niin silloin kaikilla voi olla ihan samanvärinen kynä. Oppilaat lopulta palaavat omaan ryhmäänsä tuotoksensa luo, lukevat saamansa palautteet siitä omasta työstä ja sitten keskustelevat siitä ja tietenkin pohtivat myös sitä, että miten nyt sitä omaa marsmönkijää voisi tämän palautteen avulla vielä fiksata ennen kuin esimerkiksi opettaja tekee siitä sitten lopullisen arvioinnin, jos, jos on tarpeen, että sitä opettajan pitää se arvosana esimerkiksi antaa. Palautetta tähän varmaan aina antaa. Seitsemäs harjoitus on yksilöllinen vertaisarviointi ja edelleen ollaan tässä Mars-mönkijä-hankkeessa. Oppilaat siis viimeistelee mönkiänsä ja opettaja muistuttaa palautteen perusasioista tässä esimerkiksi näin, että tämmöistä ikään kuin isommista periaatteista, että, että tässä on nyt pointtina se, että yhteistyö voi viedä pidemmälle kuin yksin tekeminen. Palautteen antaminen on tosi tärkeä taito elämää varten. Ja myös palautteen vastaanottaminen on tärkeä taito elämää varten. Opettaja antaa valmiit arviointikriteerit, joiden avulla oppilaat arvioivat toistensa työt. Tällä kertaa yksin. Opettaja kokoaa nämä kommenttipaperit. Ja ennen kuin opettaja antaa kullekin ryhmälle sen saamat kommentit, hän varmistaa taas korttiesimerkkeillä, että minkälainen palaute edistää tai ei edistä toisen oppimista. Ja tuossa on hyvänä esimerkkinä se, että, että kerro enemmän nopeuden käsitteestä, koska sitä he ovat siinä joutuneet sen liikkuvan mönkijän rakentamisessa hyödyntämään fysiikasta. Hyödytöntä on sanoa, että epäselvä käsiala tai että ihan surkea työ, mä en saanut siitä mitään selvää, että ne ei tunnu kenestäkään hyvältä eikä kehittävältä, jos tämmöisiä kirjoittaa. Kukin oppilasryhmä sitten pyrkii parantamaan työtään saavansa vertaispalautteen avulla. Tuossa siis esimerkki useammalle tunnille ja useammalle viikollekin ajottuvasta ohjelmasta harjoitella vertaispalautteen antamista. Ja siis se on ihan iso homma, että, että asiaa opiskellaan. Mutta se varmasti kannattaa sen takia, että Laura Ketosen tutkimuksessa ilmiselvästi tuli esille, että oppilaiden palautteen vastaamisen ja antamisen taidot paranevat ja he ymmärtävät koko tämän arviointi- ja palautekupletin juonen paremmin, että miksi semmoista hommaa koulussa tehdään kuin arviointia ja palautetta, että se ei ole vain ja kyykyttämistä ja kiusaamista, vaan se on oikeasti oppimisen edistämistä ja siinä kaveri voi toista kaveria saada. Tämän puheenvuoden lopussa on nyt tämmöinen sekakosteinen tarjotin käytännöllisiä ideoita. Esimerkiksi, että miten tuo kirjoitettu vertaispalaute voisi alkaa. Varmaankin on niin, että aika usein vertaispalaute oppilaita pyydetään jotenkin kirjallisessa muodossa sähköisesti tai lappuselle kirjoitettuna. Ja tässä on muutamia ehdotuksia, että miten toisen oppilaan työn ja työskentelyn virke voisi alkaa, että olisi ikään kuin avoimia virkkeitä, joita täydennetään. Ja ensimmäinen taso voisi olla se, että pohditaan sitä, että mikä sujui hyvin. Ja silloin siellä voisi olla valmiiksi siellä oppilaan sähköisessä muistiinpanopohjassa tai monisteessa, että asiat, jotka olit tehnyt hyvin, Piste, piste, piste. Ja oppilas jatkaa kaverin työstä tämän arvioinnin, että asiat, jotka sinä olit tehnyt hyvin tai minusta näyttää, että teit hyvin, piste, piste, piste, voit olla ylpeä siitä, että tai paras puoli työssäsi on, piste. piste, piste. Tämä on varmaan aika mukava ja helppo tehtävä. Tässä ei myöskään vastaavaa Oppi, tarvitse jännittää. No sitten kun mennään kohti sitä, että olisiko jotain voinut tehdä paremmin, niin siellä voisi olla sellaisia aloitusvirkkeitä tai virkkeen aloituksia, että parantaaksesi työtäsi tarvitset jotakin. Yrittäisitkö? Tulevaisuudessa tarvitset. Ensi kerralla voisit samassa tilanteessa. Ja sitten Oppilaita pitää harjoittaa katsomaan sitä seuraavaa vaihetta. Ei vaan tuijoteta, mitä nyt on tähän mennessä tehty, vaan esimerkiksi sitä työtä on tarkoitus palautteen perusteella parannella, eli mitä tästä eteenpäin, tai mitä tästä projektista oppisit seuraavaa vastaavaa projektia varten. Niin siellä voi olla tällaisia virkkejä aloituksia ehdolla kuin, että seuraava askeleesi pitäisi olla, tai olet tehnyt tämän tosi hyvin, mutta ensi kerralla, tehdäksesi vielä paremmin voisit, tai haluaisinpa nähdä, että kokeilet, piste, piste, piste. Monesti on tärkeää, kuinka me onnistumme sanoittamaan asioita, ja on ymmärrettävää, että oppilaat ei ole saanut opettajakoulutusta eikä mitään harjoittelua tällaisen ilmaisujen rakentamiseen. Tämäkin kohta täytyy heille erikseen opettaa. Laura Ketosen nettiartikkelista olen poiminut tähän luonnontieteiden opetukseen liittyvän esimerkin tämmöisestä muodollisemmasta vertaispalautteesta, kun oppilaat tekee jonkun tutkimustyön ja kirjoittavat siitä raportin, vaikkapa kemiassa tai fysiikassa, niin, niin työselostus tehdään siitä, sitten vertainen arvioi sen työselosteen tai antaa sitä palautetta. Sitten, sitten luetaan se palaute, mitä on itselle tullut. Yritetään parantaa sitä työselostusta ja sitten opettaja arvioi sen työn. Saman asian olen tuohon tekstiksikin kuvannut, mikä näkyy noiden laatikoiden ja niiden päällä olevien pienien symbolikuvien avulla. Edelleen Laura Ketosen blogista. Työparille annettava palaute kemiassa. Ja, ja tuota, tämä tapahtui myös tämmöisen tutkimustyön jälkeen. Ja tässä tapauksessa oppilaat oli vasta aloittaneet kemian opinnot, joten arvioinnin tavoitteena oli muistuttaa myös turvallisen työskentelyn tavoitteista ja tässä nyt näkyy taulukossa että on, on, on tutustuminen työohjeeseen, käytit suojalaseja, otit aineita sopivan määrän, ymmärsit käsitteet heterogeeninen ja homogeeninen, teit tarkkoja havaintoja, siistit jälkesi oikein ja sitten on Aurinkosymboleja, että sujuiko joku ihan upeasti tai hyvin, tai sitten olisi vielä jotakin kehitettävää. Tai että oppilas kommentoi työselostetta, palautelaput vaihdetaan kommentoinnin jälkeen, jolloin taas voi omaa työtänsä parannella. Ja tässäkin on nämä aurinkosymboolit ja sitten on myöskin vapaan kommentoinnin palsta. Ja ei käytetä numeroita eikä yhteispistemääriä, ettei suotta sinä summatiivisen arvioinnin suuntaan. Viedä ajatuksia ja jälleen sen korostaminen että opetellaan auttamaan toista oppilasta, ei edellytetä tai sallita itse asiassa, että ryhdytään tuomariksi. Lopuksi on pari ruudullista tippejä. Opetustilanteiden suunnittelua varten muutamia suomenkielisiä nettisivuja, joissa pohditaan tätä jokaisesta löytyvää hyvää ja, ja on jaettu hyviä opetuskäytänteitä. Ja samantyyppisiä tekstejä löytyy paljon myöskin englanninkielisiltä sivustoilta, joissa on hyvinkin yksityiskohtaisia evästyksiä vertaisarvioinnin tekniikoista. Ja englanninkielisiä nettisivuja voi itsekin googlettaa laittamalla Formative Assessments tai Tips for Formative Feedback tai Peer Feedback ja, ja jos haluaa tarkemmin sitten katsoa, että mikä on vaikkapa alakouluun tai yläkouluun sopivien nettisivustojen laita, niin pienillä lisämääräillä googlettamisessa niin saa näkyville vähän erilaisia ideoita. Nämä ovat vain muutamia tippejä, mutta samalla hakemisen, resurssien hakemisen ideasta avauksia teille. Ja sitten sähköisesti saatavilla olevaa lukemistoa tai videoita opettajaa ja varten, Löysin muutamia suomen- ja englanninkielisiä tähän. Ja mainostanpa tuossa tuota Omaa Atjonen arvioinnista YouTube-sivustoa, jossa mulla on aika paljon arviointiin liittyviä erilaisia videoita. Ja siellä on myöskin ne kolmiosainen video, joka käsittelee palautetta. Vaikka se on tarkoitettu erityisesti opettajalle, niin sen katsominen saattaa avata sulle myöskin vähän ideoita siitä, että, että miten sitä samaa Palautetta koskevaa opastusta voisi avata myöskin oppilaille, että kuinka otat vastaan palautetta ja kuinka annat sitä edistävällä ja ilahduttavalla tavalla. Pikakoontina Juuso Niemisen lista Luostarisen ja Niemisen hyvästä arvioinnin käsikirjasta vertaisarvioinnin toteuttamiseksi. Ensinnäkin tee vertaisarvioinnin tarkoitus ja tavoitteet selväksi niin itsellesi kuin oppilaillekin. Osallista heitä vertaisarvioinnin kriteerien laatimiseen tai vähintäänkin niiden tarkasteluun. Varmista, että nämä vertaisarviointiparit ja ryhmät on muodostettu mielekkäällä tavalla. Valitse sellainen muoto, joka tukee oppimistavoitteiden täyttymistä. Tarjoaa oppilaille riittävästi harjoitusta vertaisten arvioinnista ja palautteen antamisesta. Anna riittävästi tukea vertaisarvioinnin aikana. Ja mitä kokemattomampia oppilaat ovat vertaispalautteen antamisessa ja vastaanottamisessa, niin sitä enemmän tukea tilanne vaatii. Lopuksi joitakin lähteitä, joita olen tämän esityksen rakentamisessa käyttänyt.